Це рекреаційна зона на мив. В будній день на пляжі відпочивають люди. Щороку влітку сюди приходить сім'я Берсан. Олена разом з доньками приїхали із мікрорайону Широка Балка. Говорить, пішкової палички не бояться. Головне дотримуватись правил гігієни. «Всі купаються і ми купаємося. Водичка відміна, без водоростей. Привезла дівчат своїх купатися, їм подобається. А те, що говорять, що знайшли кошкову паличку, так це щороку таке. Головне не пити цю воду і прийшовши додому прийняти душ». А це пляж «Стрілка». На території встановлена табличка з переліком обмежень, серед них знак «Купатись заборонено». Це означає, що дане місце не відповідає вимогам безпечного купання. Не дивлячись на попередження, люди у воді є. «Ви знаєте, щороку говорять про це і, по-моєму, вони ще більше напружують ситуацію. Всі, хто купаються, ніхто у нас ніколи не хворів. Я тут практично щодня буваю і щоб хтось скаржився, такого не було. Так що хай не напружують ситуацію. Вода ось ці дні чистісінька. Пройшла гроза, очевидно, очистила і вода прозора прям». Лікар-інфекціоніст Ігор Пашков рекомендує миколаївцям користуватися пляжами виключно як зонами відпочинку, без купання. «Купання у водоймах, потрібно розуміти, яку небезпеку на сьогодні являє. По-перше, як ми бачимо, погода нас не радує, багато дощів. І це є розвитком для мікроорганізмів, для інфекцій, які викликають гострі гастроентерити, такі як кишкова паличка, червний тиф, вірусний гепатит А, ротовірусна інфекція». Якщо попри заборону люди купаються в річках, в яких перевищено вміст лактопозитивної кишкової палички, повинні знати наступне. В першу чергу, що потрібно знати у першу чергу по першим симптомам, які можуть розвинутися у людини. Це прояви такого синдрому, як загальна інтоксикація: підвищення температури тіла, нудота, блювота і діарея. Що потрібно робити у першу чергу? Звичайно, не займатися самолікуванням а звернутися за медичною допомогою. Якщо ви вже пішли на річку, потрібно спробувати не ковтати воду. Після приходу з пляжу обов'язково прийняти душ. Намагатися на пляжі не вживати продукти, які швидко псуються. 12 липня працівники лабораторного центру відібрали проби води у кількох місцях. міському пляжі Стрілка, Чайка, Прибій та рекреаційної зони Намив за мікробіологічними показниками. «Пляж Стрілка. Біля волейбольного майданчика – 3700, при нормі менше 5000, тисяч, а біля мосту – 500. Чудова вода. Пляж Чайка – біля вітрильно-вислувального клубу – 6200, це незначне перевищення при різних показниках, коли у нас і 190 буває, і 240 тисяч, 200 тисяч, і з іншого боку – 5 тисяч. Тобто вода непогана. Прибій при нормі 5 тисяч ЛКП е, нині е, 2 тисячі всього лиш. І пляж на мив 6200 при нормі 5. Можна купатися, тому що 6 тисяч 200 при показнику 5 це незначне перевищення. За словами Анатолія Пахолякова, проби води місцевих пляжів відбиратимуть щопонеділка. Станом на 15 липня купатися в річках можна, але з дотриманням правил гігієни. Ніна Булах, Василь Філімон, Сергій Короп'ятник, Новини на Суспільному. Миколаїв.